Mi az élet? Mi az élet a Földön? Létezik-e egyáltalán az élet? Te élsz? Biztosan tudod, hogy élsz? Honnan tudod? Hogyan tudod? Hogyan definiálnád magát a létezést? Lehet-e létezni élet nélkül? Lehet. Hiszen a kőben nincsen élet, mégis létezik. Létezhet-e élet létezés nélkül? Akár igen. Ajánlom sok szeretettel figyelmedbe következő előadásomat, ami az Akasa beszélgetések előadássorozat része. Ezúttal is egy online alkalom következik, aminek a címe Mi az élet a Földön? Az info.sorslevelek.hu oldalon találsz majd sok részletet róla. Igen, mélyre megyünk ismét, sőt, talán az eddigi Akasa témákból ez lesz a legmélyebb. Egyfajta összegzése mindannak, amit eddig kikutattunk az életről, az időről, a hitről, a létezésről. Honnan tudjuk, hogy létezik-e a világ? Mit ír mindenről a Biblia? Mit tanít Isten nekünk? Mit írnek mindenről az ősi sorslevelek? Hogyan látták a maharisik, india ősi szent bölcsei? Hogy lehet az, hogy a Biblia és a sorslevelek tanítása teljes mértékben összecseng ebben? Hogyan tudjuk mi mindezt értelmezni a saját életünkre, a teremtést? Hogyan mutatja meg Isten a Bibliában a csakra rendszer kialakulását, az ember energetikai rendszerének a felépülését? Mit is jelentenek valójában bizonyos bibliai helyzetek és szereplők? Lehet, hogy ők mindannyian itt vannak bennünk, a csakrainkban, az ősi energetikánkban hordozzuk? Ilyesmi témákról lesz szó, még sokkal mélyebben, igen sok érdekességgel meglepődsz majd, micsoda összefüggések tárulnak fel. Várlak tehát szeretettel július 30-án Akasa Beszélgetések előadássorozat Mi az élet a Földön című előadás, jelentkezni pedig az info.sorslevelek.hu oldalon tudsz.